فسادی جملہ آئیڈ مین ایک زمانہ تھا حضرت اپنی تریفوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے تھے جو تیرے ہاتھوں نے کمایا ہے یہ جتنا فساد ہے یہ تیرے ہاتھوں کمایا आपकी डील उसने डील लॉ किसने करवाई अल्लाह ने अभी इसके अल्फाज है दो ताजर आपस में सही तरह से चल रहे तो तीसरा कौन होता है अल्लाह माल में नक्स नहीं पैदा हुआ किसने कराया माल اللہ جو موسا ماری اور ہماری اتنی ہی ہے وہ ڈنڈے کی ہے جو موسیٰ نے مارا. مو جو آگے سمدر کے no میں وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اگر چاہتے تو بغیر لاٹھی کے بھی وہ معاوضہ ہو جاتا لیکن دنیا کو یہ بتانا ضرور تھا جسم بھی لاؤ تھوڑا گیا موڈی یہ سارے کام اللہ کرے پیسہ بھی آ گیا، نام بھی بن گیا اور بندہ لکھ دیتا جی سیلس میڈ میں، فساد فرونیت کی طرف پہلا قدم آنا ربکم العالم میں بنائی جی اللہ قرآن میں کہتا ہے خیر ساری میری طرف سے ہے شر سارا تمہاری طرف سے ہے ظہر الفساد فی البری والبغر ماں کیسا ای دن نا جو تیرے ہاتھوں نے یہ جتنا فساد ہے یہ یہ فسادی جملہ میں برباد ہو گیا اللہ دوسرا جملہ میں برباد ہو گیا میں ہی ٹوٹل غلط تھا میں برباد ہو گیا برباد ہو گیا اپنی طریقوں سے فارغ ہی نہیں ہوتے تھے اب ایسا زمانہ ہے حضرت اپنی تنقید سے فارغ نہیں کیوں ہیں یہ تک ہوئی ہے تو مجھے کچھ سکھایا بھی جا رہا ہوگا اللہ مجھے شاید کچھ احساس دلا رہا ہوگا شاید میرے تھرو کسی اور کو سمجھا رہا ہوگا شاید اللہ تعالیٰ بھی مجھے کچھ باقی ہولڈ کرا رہا ہوگا بڑی بلائیں آگے کھڑی ہوئی ہیں ٹریفک سگنل کراس کر لیے بڑے پچاس مسئلے ہوتے ہیں اللہ کسی بندے کو روک